الحفل الكريم جميعا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نبارك ونهنئ السيد حسن الموسوي زواجه المباركه ورفاه المؤمنين وليوزقه الدنيا الصالحه ببركه الصلاه على محمد وال محمد بلا Come on, he Cash up and to Jam, be ترجمة نانسي أولاً صرفي كل حال ميلادك العيد اكتمل يا أجمل إشراقة أمل يا رسول الله يا رسول الله على حب رسول الله أسمعوا ما صلت في بمحمد محمد واله